بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمد الله أننا استطعنا بفضل الله توفير المستثمر الذي سوف يقوم بالأعمال الحفر والتنقيب عن مقبرة الملكة غلوبترا في الساحل الشمالي الكيلو سبعين وتوفير الأموال اللازمة لهذه العملية فلم يتبقى مننا إلا الحصول على تصريح خاص من المجلس الأعلى للأثار إن شاء الله سوف نقوم باختارهم بهذا الموضوع وننتظر الإجابة وكما أننا سوف نعمل على الاتصال بالبعثات الأجنبية العاملة في مصر وخصوصا في منطقة الإسكندرية للاستفادة من خبراتهم مع توفير الاموال اللازمة والاشتراك معهم بخبرتهم في الحفر والتنقيب عن الاثار وتوفير الاموال اللازمة ولم يتبقى الا يعني موافقة الحكومة المصرية على هذه الحفائر التي سوف تقام على اراضي فضاء لا يوجد بها اي مباني ولا تعمل على اشغالات الطريق او اي شيء من هذا القبيل وجودها في منطقه صحراويه وبعيده عن العمران ك او السكنيه او الصناعيه او خلافه او حتى زراعيه نحمد الله اننا توصلنا الى هذه العمليه بمجهودات مننا جباره عشان نقدر نحافظ على انقاذ مصر من خطر الفيضان والطوفان العظيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تليفون 01285789734 وشكرا على حسن استماعكم